رسالة وصلت رسالة وصلت وده ردي عليها وده الاتفاق اللي أنا بقدمه لكم ده الاتفاق اللي أنا بقدمه لكم طالما طيب أنتوا عايزين ردي وعايزين إن أنا أسكت فده أنا بقدم لكم اتفاق والله ما كنت أتخيل إني هقوله في يوم من الأيام وأنتوا ما كنتوش تحلموا بيه اسمعني بس للآخر رسالتكو أنت عارف أنت أغلى عندي من روح أنا اتسجنت داخل في سنة وداخل في شهرين أهو يا علي وهم دلوقتي بيقولوا لي طول ما ابنك دلوقتي استدعوني الامن الوطني وغموا أناية سبوني الاسم حولوني اصدق دوله عليا في القاهره يعني انا بكره مسافر الصبح عشان يتحقق معايا امن دوله عليا. طلعوا استدعوني ثاني دلوقتي لسه جاي من هناك غموا أناية وطلعوني وقالوا لي انت عارف يا ابنك اللي انت محبوس ليه؟ طبعا عارف عشان خاطر قالوا لي لا مش عشان خاطر ابنك ادعي على ابنك من قلبك. وانا طبعا عمري مش عارف هدعي عليك ازاي يا علي انما انا تعبت يا بابا قال لي بلغه رساله طول ما انت بتتكلم وانت في السجن انت هتموت في السجن لو ابنك ما كلام ارجوك يا علي ارجوك مش هتستفاد حاجه من اللي بتعمله يا علي ده انا تعبت وانت تعبت قد ايه جالي الضغط وجالي القلب يا علي انا ما بقدرش انام ولا اقدر اقف على رجلي يا علي تعالي شوف منظر جسمي عامل ازاي يا علي حرام عليك يا علي فالرسالة وصلت رسالة وصلت كان ممكن توصلوها بشكل محترم أكتر من كده بس يعني العادة ولا هنشتريها فده الاتفاق بتاعي والله ما كنت اني أقول كده في يوم الآياب لن أنشر أي تسريب جديد لن أنشر أي تسجيل جديد لن أنشر أي فيديو جديد من داخل مصر سأقوم بجمع بقطع كافة اتصالاتي بأعضاء الكونجرس الأمريكي وسأقوم بقطع كافة اتصالاتي بالصحف الأجنبية وبالصحفيين الأجانب اللي على تواصل معي هقطع كل حاجة وسأقوم بإيقاف نشاطي الحقوقي على أرض الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة سأقوم بوقف ذكر اسم السيسي أو انتقاده أو بالسوء أو بالإجاب مش هتكلم عن السيسي خالص ولا هتكلم على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا أي قيادة من قيادات هذه المؤسسات ثلاث حاجات أهو عمله تنازل ما كنتش اتخيل أني هقوله في يوم من الأيام ولا أنتوا كنتوا تتخيلوا أو تحلموا بي أو تحلموا بي الرسالة وصلت وده اتفاقي معاكم كلام ده هيحصل مني في مقابل إيه منكو في مقابل خروج والدي خلال الأسبوع ده أنتوا مش محتاجين مني ضمانة لأنه هو بين إيديكم ضمانة والدي لما يخرج كده كده هيبقى قصاد عنكم ولو أخليت بأي كلمة أنا قلتها دلوقتي من الثلاث بنود اللي أنا قلتهم دلوقتي لو أخليت بيهم في المستقبل أقل حاجة هتاخدوه تاني أقل حاجة هتاخدوه تاني إنما أنا واحد غلبان مفيش في إيدي حاجة أضمنها كل قوتي في الفيديو ده كل حاجة أملكها في الفيديو اللي أنا بسجلهولكوا ده، إنما أنتوا دولة ما شاء الله تملكو حاجات كتير قوي أنا ما عنديش ضمانة، ضمانتي إيه؟ زي ما أنتوا ليكوا ضمانة وأهلي كلهم تحت إيديكوا، أنا ضمانتي الوحيدة إنه يخرج خلال الأسبوع ده. إن خرج والدي خلال الأسبوع ده خلي أبويا معرض انه هو يموت في أي لحظة. أنتوا لما خدتوه من سنة وشهرين كان لسه عامل عملية في رجله. كان لسه عامل عمليه في رجله بالمناسبه هو كان في السعوديه ولسه نازل مصر اول ما انتو خدتوه كان لسه راجع مصر وكل الاوض اللي عليه دلوقتي دي كان هو اصلا في السعوديه مش مش موضوعنا مش موضوعنا والدي كان عامل عمليه في رجله انا بقول لكم عشان بس لو مش عارفين تبقوا عرفتوا اهو عامل عمليه في رجله وكان في سلك في رجله المفروض يعمل عمليه ثانيه عشان يشيل السلك ده وما لحقش يشيله ويعمل العمليه السلك ده لسه في رجله بقاله سنه وشهرين السلك ده عامل صديد في رجله على حسب كلام المحامين الحقوقيين اللي انا بتابع معاهم وبينقلوا لي اخبار. عامل صديد جامد في رجله. الصديد ده اقل حاجه هيتسبب في قطع وبتر رجله. اقل حاجه. اكبر حاجه ان الصديد ده ينتشر في جسمه. وساعتها ممكن يودي بحياته ويموت فيها. انا بقول لكم اهو احسن تكونوا مش عارفين. انا بقول لكم اهو الحاله بتاعته والدي راجل مسن. والدي عنده الضغط وعنده القلب جات له جلطه من فتره وانتوا لحقتوه في اخر لحظه في اخر لحظه كان زمانه ميت دلوقتي لحقتوه في اخر لحظه والرعايه الصحيه في السجن انتوا عارفين عامله ازاي يعني والدي محتاج رعايه صحيه كويسه ومحتاج يخرج عشان يعمل العمليه دي علشان لو ما عملهاش ممكن تتسبب في قتله في مقتله الله ده اتفاقي معاكوا وده ردي على الرساله اللي انتوا بعتوها لي معاه وهو بيبكي حبيبي وانتوا مغميين عينه ده ردي على الرسالة. ده ردي على الرسالة وده الاتفاق اللي أنا بقدمه لكم. والله وأنا أنا مكمل في طريقي. والدي خرج خلال الأسبوع ده كان بها. وهلتزم بكل كلمة أنا قلتها. ثاني سأقوم بقطع جميع اتصالاتي بأعضاء الكونغرس الأمريكي وكل الصحفيين الأجانب وجميع الصحف الأجنبية. سأقوم بوقف جميع نشاطاتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نشاطاتي السياسية والحقوقية. لن أذكر السيسي مرة أخرى لا بالسلب ولا بالإيجاب ولا أي مؤسسة من مؤسسة الدولة أو أي قيادة داخل هذه المؤسسات لن أنشر وده الأهم وإنت عارفين ليه الأهم لأنكوا عارفين أنا معايا إيه لن أقوم بنشر أي تسريب جديد معايا أو يوصلني لن أقوم بنشر أي تسريب جديد أو تسجيل أو أي فيديو لي من جوا مصر هذا الاتفاق قائم خلال هذا الإسبوع لو وصلني خبر ان والدي خرج ووصل بيته ساعتها هسكت ومش هعمل لكم دوشة تاني وكل كلمة انا قلتها هنا مش محتاجة احلف لكم قلتلك انتم معاكم ضمانة وايديكم على اهلي كلهم ما دي, دي ضمانة يعني مش هتخليني اخل بالاتفاق اللي انا قلت عليه ده وقدام الناس كلها اهو اتفاقه هو قدام الناس كلها هو. والله انا مستمر في طريقي خلال الاسبوع ده لو وصلني خبر ان والدي خرج يبقى ارتحتوا مني وارتحتوا من دوشتي الكوره دلوقتي في ملعبكو الكوره دلوقتي في ملعبكو عايزين تسكتوني خالص ومبقاش عملوكو لكم دوشه بره وتلاقوا كل يومين عضو من الكونجرس بيكلمكم كل شويه صحيفه مطلعلكو لكم مش عارف ايه والدي يخرج الاسبوع ده خلال الاسبوع ده والدي ما خرجش خلال الاسبوع ده انا مستمر في طريقي وربنا يتولاه زي مئات الالاف من المساجين اللي موجودين في مصر دلوقتي وربنا يجعل ساعتها سجنه وتعبوا ولو حصل له حاجه لا قدر الله في السجن ربنا يجعل كل ده كفاره لزنوبه وبعدين دي دنيا دي دنيا ال ال ال ال ال ال ال ال الرجاء بتاعنا هي الاخره فربنا يجعل كل اللي هو بيتعرض ليه ده كفاره لزنوبه ان شاء الله يدخل الجنة على طول بعد اللي شافه في الدنيا، رسالة لأهلي أنا ما بعتكوش ولا أقدر أبيعكو ولا أنا عارف أنكم مش عايزين تتكلموا معايا و... وشايفين إن أنا عملت فيكو أنا ولا ولا بعتكو ولا أقدر أبيعكو ولا أقدر أعمل أي حاجة أبدا أبدا بالعكس أنا من ساعة ما بدأت أتكلم وأنا بقيت أشوف أهلي كلهم هي مصر، مش أنتو بس، أنتو حبايبي وذكرياتي الحلوة وكل حاجة جميلة طبعا، بس أنا بقيت أشوف أهلي كلهم هي مصر، أي حد مظلوم هو أهلي. مش هت ممكن ما تفهمونيش بس انا طالع اهو بستعد ان انا اتنازل عن كل حاجه كنت بعملها علشانكو وعلشان بس يروح يكون وسطيكو بنقل الكوره من ملعبي لملعبهم قدامكو اسبوع لو وصلني ان والدي بقى في البيت هترتاحوا من حد اسمه علي عامل لكم دوشه في امريكا الى الابد تمام كده وأنتوا يا جدعان ما تنسونيش في دعوه حلوه ولا ولا تنسوا اي حد مظلوم في دعوه حلوه منتظر ردكوا خلال الأسبوع ده... وأنا مستمر في طريقي... لحد ما ردكوا يوصل... تمام؟ سلام عليكم